بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی گریٹ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ نائٹ بون دیا بتا اینڈ گئے کیسے ہیں آپ کیریس سے ہیں آل ویل یہ ہم تین جو کہتے ہیں انگلش میں ریڈ کرتے ہیں پرتگیز میں ریڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگرام چونکہ 24 فور دنیا میں چلتے ہیں لہٰذا تمام دنیا کو ڈی این این کے میزبان یحو جاوید کبینگر اسلام آ, آج ہم پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی سابق وزیراعظم اعظم کپتان عمران خان کی پی ٹی کے چیئرمین ہیں حز لاڈ شپ جناب عطر صاحب چیف جسٹس میں ان کی سربرائی میں لارچن بینچ تھا کانٹمپ تھی ہم اتنی گزارش کریں گے عدالت عالیہ سے عدالت عظمہ سے بڑے احترام کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ اگر ادریا کی ادریہ کا احترام پاک فوج کا احترام اور انسانیت کا احترام قوم کا احترام بڑوں کا احترام چھوٹوں کا احترام ختم ہو گیا وہ قومیں ترقی نہیں کرتی لہٰذا ہمیں والدین نے احترام سکھایا ادب سکھایا تہذیب سکھائی اور یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یور لاڈشپ کہ جو شخص جو کنٹینٹ کا مجرم آپ کی عدالت میں پیش ہو رہا تھا پورا ملک ساحل عدالت میں وقار کے ساتھ سب آل کمپلیٹ سائلنس سیکورٹی پہ لاکھ روپے خرچ ہوا uh, وہ جاہو جلال کے ساتھ آپ کی عدالت میں پیش ہوا uh, تمام راستے بند سکول uh, بند ادارے بند اور کیا تھا کہ ایک جس شخص نے جس شخص نے ایک خاتون جج کو دھمکی دی ہے تو دھمکی دینا تو کیا بات ہے سر دھمکی تو کچھ بھی نہیں دھمکیاں تو روز ملتی ہیں اب کیا دہ رہا ہوں نیوٹرل کا ترجمہ کسی دنیا کی ڈکشنری میں نہیں جو عمران خان نے نکالا پھر ایک گیتڑوں ہزاروں سینکڑوں گیتڑوں کا ایک شعر اس کی مثال کہیں پتہ نہیں کون ایڈوائزر ہیں پھر بے شمار میں نہیں چھوڑوں گا میں مار دوں گا میں اڑا دوں گا او رانا سنا اللہ او بی شکیل او ایکس اینڈ وائی افلاں زیڈ کیا ہو گیا کیا ہماری قابل احترام برہماں شوکت خانم صاحبہ نے یہ تربیت دی ہماری ماں گریٹ ماں آمنا بیگم تجت گزار میری ماں نے تو ایسی تربیت نہیں دی تھی انہوں نے عمران جب پیدا ہوا ہوگا تو کیا چشن منایا ہو میرے میں جب پیدا ہوا گا تو میری ماں چاہے رئیش زادی نہ تھی کیا خوشی منائی ہوگی اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو والدین سب سے پہلے کیا آزان ملواتے ہیں اللہ اور اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے بچے کے کان میں آپ نے تربیت کیا کر دی کپتان ہم نے ایک ٹویٹ کا جواب دیا دولارشت. اس شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بیان کو ہم تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو ہم وہ جب پیش ہوتا ہے تو اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کیا تہذیب نہیں دیکھ رہے کہ ایک ٹویٹ جس میں شہباز گل جو ہے اس کے اوپر لکھا کہ شہباز او جٹا کڑا ہو جا شیر بن یہ الفاظ کوئی غلط نہیں ہے پنجابی میں تھا کہ کی چتوں نکلے ہیں یا عورتیں اندر جیل میں گئیں جیلیں بھری ہوئی ہیں مریم نواز اپنے والد کی مریم نہ تو ہماری رشتے دار ہے نہ آپ کی رشتے دار ہے وہ ایک محمد نواز شیف جو اس ملک کا تین مرتبہ وزیر اعظم ہیں ان کی صاحبزادی ہے وہ یہاں سیاسی میدان میں اپنے پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے وہ کراؤڈ پل کرتی ہیں اس وہ اپنے والد کو قیدی والد کو ملنے جاتی ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وہ جیل میں جاتی ہیں کوٹری میں بند ہوتی ہیں باپ کوٹلی میں بند ہے چچا کوٹلی میں بند ہے اور دوسرا کپتان انتہائی افسوس ہے اتنا لکھا ہے کہ وہ جٹا کل جٹ بن چتو نکلے ہیں دو منٹ کب ہیں اس پہ تمہاری بدتہذیب جو تم نے جو بری پیدا کی ہے وہ دنیا سے جانے والی ماؤں کو گالیاں دیتی ہے گالی کون سی بڑی بات ہے ایک آدھی انچ کا دو جو ہے ہلانا ہوتا ہے نہیں ہمیں نہیں سکھایا روزگاریاں پڑتی ہیں بتمیز تہذیب تم نے تہذیب کا وہ جنازہ نکالا کرو جل سے دھمکیاں دو آئی جی کو کان پکڑا دو نیوٹرل کو جو مرضی کہو تمہارا کیا ہو گیا وزیر اعظم تھے رول گئے گلیوں میں گھوم رہے ہو سکیورٹی کروڑوں روپے کی سیکورٹی کروڑوں روپے خرچ کر کے تمہارے پٹرولوں پہ ایک سیکنڈ میں عدالتی عالیہ کے معزز جج صاحبان تشریف لائے تم جا کے روسٹم پہ کیا آئے تم اٹھ کھڑے ہوئے اور لارجر بینچ اٹھ کھڑا ہوا قوم کا کروڑوں روپیہ ڈوب گیا رزلٹ جیرو اور آئیے ہم آپ کو ایک ایسی پکچر دکھاتے ہیں ایک شخص جو مجمع عام میں جو ایم ایل اے تھا نیشنل اسمبلی میں ان کا نام تھا خواجہ رفیق ان کو شہید کر دیا گیا بچے اس وقت چھوٹے تھے رفیق سلمان رفیق انہوں نے تو ابھی میرا خیال گلیوں میں کھیلنا شروع کیا تھا کہ ان کے گھر میں سفید ماتم پیش گئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں قیدی ہوئے کوڑے کھائے جین بھگتی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور ملک کی عدالت کے چیف جسٹس کیا فرماتے ہیں اور کدھر ہے لوہے چنوں والا مائی لوڈ آپ ہمارے آپ ہمارے اوپر چھتری ہیں آپ امبریلا ہیں آپ کی عدالت میں پیش ہونے والا آپ امان میں آ جاتا ہے اس کو اس طرح اس کی تصدیق کی جائے بے عزت کیا جائے تین مرتبہ کا وزیر اعظم آپ کے عدالت میں پیش ہوتا ہے اور جناب سابق چیف جسٹس جو ڈیم کے نام پہ پتہ نہیں کتنا روپیہ اکٹھا کیا جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا ان ان کو ٹرائل ہونا چاہیے ایک جج کا کیا کام ہے کہ وہ چندہ مانگے سڑک پہ کھڑایا جو مولوی چندہ مانتا ہے اس کو گرفتار کر جاتا ہے بیکاری کو گرفتار کر جاتا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان اربوں روپئے اکٹھا کرتے ہیں کیوں ان کا مینڈیٹ نہیں تھا عدالتوں کا تو حال دیکھیے بیٹھے ہوئے جو سیشن کورٹس ہیں ان میں جا کے غفلا صاحبان کی حالت دیکھیے اور وہ کیا فرماتے ہیں وہ جب تین مرتبہ کے وزیر اعظم یا محمد نواز شیف جن کے اوپر پیشمار پدمے بھر عدالتوں میں کیسز ہیں ہم اس پہ بھی نہیں جاتے ان کو یہ کہا گیا جی नहीं हो بنا तो आपने بھی رن ڈال دی کیا جواب دو گے جھوٹی کسبے والوں کا کیا का رلتے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ گھوم رہے घूम میں گھوم में घूम रहे کھا رہے ہیں کہیں ٹماٹر پڑتے हैं और जी جی، पूरी کو نہیں کون سی قوم قوم جن کی آپ نے تربیت یہ کی ہے تو گالی دیتے ہیں بیٹی باپ کو گالی دے رہی ہے بیٹا ماں کو گالی دے رہا ہے اور جو مرضی کریں ڈانس کریں ناچیں خوشی منائیں جلسے کریں جلوس کریں خدا کے لیے تہذیب کا جلوس تو مت نکالیں نکال دیا ہے کپتان اور اس کا حساب تم سے اگلے جہان بھی ہوگا اس جہان بھی ہوگا اس لیے کہ آپ کو یہ ان حرکات کے وجہ سے مالک کائنات نے گلیوں میں رلا دیا ہے اربوں روپے اکٹھا کر لیں آپ جو مرضی کر لیں آپ کے کرپشن کے کیسز کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے آپ کے آپ کے یہاں ایک رپورٹر آتی ہے آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے پھر اس کے اوپر غلازت کا ڈھیر پھر اس کو گالیاں گندی گالیاں دی جاتی ہیں جو پارٹی چھوڑتا ہے اس کو آپ کے آپ کے یہ بچے جن کی جن کو آپ نے بد اخلاق بنا دیا بد تہذیب بنا دیا وہ انہی خواتین ان کو جو آپ کے جھنڈے بناتی ہیں جھنڈیاں لگاتی ہیں رات کو آپ کے کونوں پہ جھنڈے بیچاری کام کرتی ہیں ان کو طوائف کرتی ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کی پارٹی کی چلیے تو میں گزارش کروں گا جو لاڈ شپ ایک منٹ کی کارروائی پہ قوم کا کروڑوں روپیہ ڈھونڈتے اور اسی عدالت اسی آپ کی عدالت اور عدالت عثما کے اس خوبصورت حال میں جہاں سب امن لینے امن لینے آتے ہیں انصاف لینے آتے ہیں آپ ان کے امین ہوتے ہیں وہیں وہ پانچ نہ ہاشمی دانیہ عزیز تلاج چودھری مینی उनको ان کو ان کو جو انصاف ملا وہ آج دہائی دے رہے ہیں کہ ہمارے پانچ سال واپس لوٹا دو ہمارے پانچ سال واپس لوٹا دو جرم کیا سزا دی معافی مانگی آپ سے جان بخشی کی بھیک مانگی نہیں معاف کیا اوکے اٹس اوکے تو یہاں دن دہاڑے گالیاں دی جا رہی ہیں को کو گالیاں دی جا رہی ہیں جج کو گالیاں دی جا ہیں آپ کو صرف وہ نہیں کپتان نہیں اس کا تو اللہ کے حافظ ہے وہ تو اس کا تو نہ تو دماغ کام کرتا ہے نہ زبان کام کرتی ہے وہ بڑی ماں کا بیٹا ہے اس نے بڑا کام کیا ہے وہ اس میں اس کا ایک آنا نہیں لگا کپتان تمہارا ایک آنا نہیں لگا زمین گورنمنٹ کی میاں محمد نواز نے دی انہوں نے بھی کون سی اپنی جیب سے دی وہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے آپ کو زمین دی اور بچوں نے بڑوں نے بیوہ خواتین نے اس ہسپتال پہ پیسہ لگایا آپ موج کر رہے ہیں میں کسی وقت آپ کے میں میرے انٹرویو میں بیٹھے کپتان میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں جا کے کتنا رولنا پڑتا ہے اور میں نے फेस किया ہے میں نے فیس کیا ہے میں نے اپنے گھر کا ایک فرد کھویا ہے وہاں وہاں چلتا ہوا انسان جاتا ہے اور پھر وہ کھڑی ہوئی لاش لے کے آ جاتا ہے کیمو न... دنیا کا سب سے بڑا فراڈ اور لوٹنگ انڈسٹری ہے تو خدا را اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرو کپتان اور ان بچوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے ان کے والدین سے ہم ہاتھ چھوڑتے ہیں ان کو بتائیے ان بچوں کو بتائیے ان بیٹیوں کو بتائیے کہ کپتان آپ کو یہ میں یاد کرا دوں آپ کو بھی یاد ہے اس ملک میں اس ملک میں نیوکلیئر پلانٹ کا پودا لانے والا ذخار بھٹو موسن پاکستان اور بیج بویا قذافی نے سی ون تھرٹی سب سولہ بچوں بڑوں اور ہماری ایج کے کرنل قذافی مدوم نے ایک سی ون تھرٹی ڈالوں کا بھر کے دیا تھا اور کہا تھا بھٹو یز الفی دوست سے بڑے بیویب کو انہوں نے بیٹی بنایا ہوا تھا انہوں نے کہا میں نے تو نہیں رہنا مجھے نہیں رہنے دیں گے شاید تمہیں بھی نہ رہنے دیں جاؤ پاکستان کو تو بچاؤ اور یہی ہوا اس بھٹو گریٹ بین کو جب ٹرائل کیا گیا تو اس نے ججز کے سامنے پاؤں پٹکھا تھا پھر کیا بنتے ہو یہ ہولا ہے یہ جو تم کر رہے ہو اس پہ خوبصورت شعر ہے اپنی ہستی حواب کیسی ہے ساری ہستی شراب کیسی ہے چھٹکا ہوگا ایسا تم فارغ ہو جاؤ گے اور ابھی فارغ ہو گئے ہو تو اپنا ذرا پنجابی کہہ دیں کوڑا چھاوے بنو گے گریٹ ویوس بڑی خوبصورت بات آپ کو بتا دی شیئر کر دی بچوں بیٹیوں بہنوں اور قابل احترام ماؤں خدا کے سب کچھ کرو چن لیڈر چن لیڈر چومو اس کے پاؤں چومو اس کی دیواروں کو بنی ڈالا کی رائبنٹ کی دیواروں کو چومو بلا بل اس کی دیواروں کو چومو لیکن خدا را اپنے جو عزیز ہیں ایک دوسرے کو سٹیبنگ مت کرو خون خرابہ مت کرو زبان کا استعمال احتیاط سے کرو اللہ آپ کا حامی النا سرو چھوٹا سبق پر ملتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد اسٹیٹو کیپ واچنگ ڈی این این اور हम ये नहीं कहेंगे कहीं मत जाइए जाइए हैवे कप ऑफ नाइस कप ऑफ टी हम शूँ लौटे